יש לי מישהי <פ Jeżeli> ואני רוצה לספר לכם עליה, כי היא משהו מיוחד בעיניי. היא <.olith> יודעת לגעת את הדברים החשובים באמת. היא חכמה והיא ישרה והיא יודעת מה טוב ומה נכון והיא שם בשבילי. תכלס גם דני מאסלים האלו שהולכים בחוזרים רק שהם משהו. אני רוצה מישהו שתייחס אליי, שיהיה לו חשוב מה אני רוצה, מה אני צריכה, מה אני מרגישה. וי כזאת. שוויון בסחויות אדם, והסדר מדיני וخوف דת. זאת הסיבה שהחלטתי לצאת מהרון. אני עם זהב הגלון, אני במרץ.